Ahoj, vítejte, v tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme origami kočičku. Budeme potřebovat. Dva papíry a dvě černé seci. Papír ve tvaru čtverce o straně 15 cm. Teď uvíme hlavu. Vezmeme si papír jako čtverec a přeplujeme ho. Pak si vezmeme tenhle rok a dáme si to típe v čáře. Pak tak ho přehneme. A dáme tu pak A Ale to sami uděláme i v téhle rohem. Pak se vezmeme k a uděláme to jakoby takhle, to přehneme vlastně jako ouško. A to se mi na druhé straně. Pak to takhle ohneme. a předtím, jak to zemdáme, to přeznáme tady a takhle to přehneme tak teď to takhle přehneme a takhle a uděláme takhle tím čumáček. A teď si vezmeme jenom černou fixu a uděláme očička. A pusinku. A fousky, můžete udělat pokud chcete. A teď si uděláme tělo kočky. Přehneme na půlku. To rozložíme. Otočíme si, aby ta čára byla tady. A tady ten roh se pře snažíme přendat k tady čáře. To samé i s druhem. Teď si to přehneme. Vezm, teďka uděláme odsásek k kočičky. Přehneme si tady ten roh takhle směrem dolů a přehneme to ještě jednou takhle. Rozložíme. Tady to se takhle otevřeme. Jdeme takhle nahoru. Musíme to přehnout Tak Takhle aby to bylo rovně dolů. Teď to dáme nahoru, přehneme a tady ten odcásek takhle trošku vystrčíme. A máme tělo kočky. Teď už k tomu stačí přindat jenom hlava. A máme kočičku. Tak ahoj. Ahoj.